Naší zemi říkáme modrá planeta. A pokud se na ní podíváme, tak můžeme vidět, že tak opravdu vypadá. Je to proto, že její povrch je z 71% tvořen vodou. Jenomže my lidé jsme suchozemci. Takže historicky bylo objevování vod dost náročné. Natož pak objevování světa pod vodou. Pod hladinou moří je úplně jiný svět. Pro nás je fascinující a přesahuje naši fantazii. Málo kdo ví, že na nejhlubším místě na zemi, což je Mariánský příkop, bylo méně lidí než na povrchu měsíce. Pohybovat se pod hladinou moře bylo snahou řady vynálezců. A určitě vám musí být už jasné proč. Šlo hlavně o možnost nepozorovaně poškodit nepřátelská plavidla. Tedy hlavně šlo o vojenské využití. Model takové vojenské ponorky máme zde. Na první pohled je ovšem vidět, že naše ponorka je ponikud zvláštní. Má totiž na boku dvě okénka. To není proto, aby námořníci viděli ven, ale abychom my viděli dovnitř. Ponorka má dvě komory. Pokud napustím vodu do přední komory, ponorka začne popředu klesat dolů. Poté dopustím vodu i do zadní komory, Ponorka se začne vyrovnávat. Námořníci tak mohou provádět všechny činnosti, které potřebují, a mohou klesnout s ponorkou klidně až na dno. Když chtějí zpět na hladinu, vypumpují vodu z obou komor, tím ponorku odlehčí, tedy sníží její průměrnou hustotu a ona vyplave. Základní princip tak není nějak složitý. Člověk se dostal pod hladinu oceánu a mohl začít zkoumat podmořský svět. Čím více toho o oceánech víme, tím lépe můžeme podmořský život chránit. Teď mě tak napadá, že se říká, že v ponorkách jsou námořníci. Neměli by to tedy spíš být podmořníci?